في الفيديو ده هنتكلم عن الجزيئات العضويه اللي موجوده في اجسامنا والعناصر او الذرات اللي بتدخل في تركيبها ومسمياتها المختلفه برضو هنذكر الاقسام الرئيسيه للجزيئات الحيويه اللي موجوده في اجسامنا وهنعرف ايه معنى كلمه مونومر وازاي الجزيئات البيولوجيه بتتكون من وحدات متكرره من المونومرات. هنشرح فكره المونومر على جزيء الجلوكوز وازاي الوحدات المتكرره من جزيئات الجلوكوز بتتحول لجزيئات بيولوجيه كبيره وهي النشا البوليمر من خلال عمليه البلمره الجزيئات العضويه دي بنقول عليها الجزيئات البيولوجيه بنقول عليها biological macromolecules يعني الجزيئات البيولوجيه الكبيره وساعات بنقول عليها biological molecules من غير ماكرو وبنقول عليها ساعات بايوموليكولز بايوموليكولز يعني جزيئات حيويه بايو دي مسميات الجزيئات العضويه الموجوده في اجسامنا ساعات بنسميها الجزيئات البيولوجيه او الجزيئات البيولوجيه الكبيره او الجزيئات الحيويه ودي بتحتوي في تركيبها على ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين بصفه اساسيه يعني كل المركبات دي فيها سي اتش و او فزي ما احنا شايفين في الرسم التوضيحي اللي قدامنا ده الجزيئات الحيويه بتتقسم لاربع اقسام رئيسيه الكربوهيدرات اللي, اللي هي الكربوهيدريتس والليبيدات اللي هي الليبيدز والبروتينات اللي هي البروتينز والاحماض النوويه اللي هي النيوكليك, النيوكليك نيوكليك اسيدز وطبعا النيوكليك اسيدز فيها الدي ان ايه والار ان ودي يمكن هندرسهم بعدين بالتفصيل. في الرسم التوضيحي ده احنا ركزنا على اهم المونومرات اللي بتتكون منها الجزيئات البيولوجيه الكبيره. طب يعني ايه كلمه مونومر؟ كلمه مونومر هي كلمه يونانيه معناها الجزيء الواحد والكلمه دي بتتكون من شقين يعني احنا معلش كده عشان المكان هنا بقى ضيق شويه خلينا نكبر وايه ونكتب براحتنا. مو يبقى هنا دي عبارة عن بارت أو جزء ومونو يعني one بالإنجليزي أو واحد جزء واحد طبعاً بارت يعني جزء وهنا one يعني واحد أو one بارت فلو أخدنا واحد من المونومرات وهو جزء الجلوكوز مثلاً وحطيناه في الرسم التوضيحي ده اللي قدامنا نشوف شوية كده نحطه هنا في الرسم التوضيحي ده عشان نوصل المع... الفكره كويس بس يعني ده هو ده يعتبر جزيء جلوكوز ده مونومر حتى لو جينا كبرناه هنا هنعمل يعني زوم كده هنا اهو عادي هو ده جزيء جلوكوز يعني بس ايه عشان نوضح الفكره عايزين نفهم ليه سمينا الجزيئات الحيويه بالجزيئات البيولوجيه الكبيره التعريف اللي قدامنا فوق ده بيقول إن الجزيئات البيولوجية الكبيرة أو الجزيئات الحيوية هي جزيئات عضوية ودي خلاص اتفقنا عليها كبيرة الحجم تتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة من الجزيئات الأصغر حجما دي هي دي تتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة هي دي كلمه كبيره جايه من ان فيه ارتباط وحدات متكرره من الجزيئات الاصغر حجما فلو اخذنا النشا على سبيل المثال خلينا نعتبر ده النشا خلاص البوليمر ده هو النشا الاستار او النشا لو اعتبرنا البوليمر ده هو النشا فهو بيتكون من سلاسل طويله حاجه اسمها لونج تشينز لونج تشينز سلاسل طويله من جزيئات الجلوكوز يعني كل دي ده جزء جلوكوز ده جزء جلوكوز ده جزء جلوكوز يعني دي سلاسل طويلة من جزئات الجلوكوز في تقريبا في كل سلسلة يعني كل سلسلة من دول طبعا احنا عاملين كده العدد القليل ده للتبسيط لكن في كل سلسلة من, من النشا أو الستورش ما بين 300 إلى 1000 وحدة طبعا وسلاسل كتيره جدا بس اللي احنا عايزين نقوله ان كل سلسله من النشا فيها ما بين 300 ل 1000 وحده من جزيئات الجلوكوز فلكن انت تتخيل ان الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6 لو ضربنا ده مثلا هنا في 300 اقل حاجه شوف بقى كم ذره كربون موجوده 0 0 في يعني مش أقل من 1800 في التشين الواحدة ده لو أصغر تشين 300 فده معناها أن دي فعلا جزيئات كبيرة الحجم بتتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة من الجزيئات الأصغر حجم العملية اللي بيتم فيها ارتباط الوحدات المتكررة من الجزيئات الأصغر حجما عشان تكون الجزيئات البولوجية الكبيرة بنسميها عملية البلمرة أو البوليمرايزيشن نطقها بطريقة يعني بروفيشنال شوية البوليمرايزيشن طبعًا ده عشان تكون جزيئات بنسميها البوليمرات أو البوليمرز واللي ذكرنا منها مثال النشا وكلمة بوليمر خلينا نقول كده بولي بولي بولي معناها ميني يعني متعدد مر يعني بارت زي ما قلنا في المونومر يبقى جزء او اجزاء متعدده